Олександр обходить своє подвір'я. Васька та його подруга в загоні вціліли. Поряд каченята та кури все гаразд. Уламки снаряду влучили в сусідній будинок. Каркас його лежить на подвір'ї. Перекриття дагу тліє на землі. Олександр прихистив і сусідніх собак. Доглядає за ними та за своїм господарством. А це сусід, і мої сосіски. Вони їх на отосі, щоб кормлю всіх. тому що Васька а? Вася. Воська, іди сюди. Воська, ну іди. Воська. Іди на. на. Воська, іди сюди. На. Так. Де ж у Жити то надо по-любому надо. Щось їсти надо нагорі. Скільки хватає зерна, нас, щоб Навпроти живе Тетяна. В жінки внаслідок ворожих обстрілів вигоріла половина садиби. «Як ми її ліквідовували з сусідами, які тут залишилися люди, прибігали хлопці, в кого вода, в нас не світла немає, не газу немає. Вода, яка в басейнах як з'їздить, то ми там по пару відер вистачали, що могли, Ветками тушили, камнями кидали, пісок, кого що було, та й тушили самі своїми силами». В центрі села вже шикується черга. Сьогодні привезуть продуктові набори та рюкзаки з побутовою хімією. Розвантаження починається видача. Пакунки такі, що не всі можуть їх самотужки донести додому. Ну це хороша, то й роздавали через місяць, де більше ми получили. Це дуже каже. У себе у нас сім'я, княжка чоловіка. На місці працює заступниця голови громади Юлія Болгак. В боксах – олія, каші, макаронні вироби, консерви тощо. В рюкзаках – миючі засоби, зубна паста, порошок для прання. Місцева влада забирає це з гуманітарного штабу Червоного Хреста, говорить жінка. Заступник очільника Миколаївської обласної організації Червоного Хреста Аркадій Дабагян говорить, що така допомога може надаватись в залежності від потреби населення. «Ця поміч, по лінії Новочервоного Христа України. Частота її надання залежить від тих верств населення, яким саме вона оказується, Це або раз на місяць, або раз на два тижні, в залежності від конкретної категорії. Це продовольчі набори, або... Люди в нас, ви бачите, всі чекають. Нам допомагають всі, хто може. Зараз Галицинівська громада надає посильну підтримку. Ну, нам трошки важко, бо в нас немає світла, більше, ніж пів села і повністю село те, що на півдні. От. Але думаємо, що все-таки разом ми справимося». Люди виїжджають або в місто, або в сусідні села та дачі. Сказати, скільки людей залишилось в громаді – важко, говорить Наталія Панаший. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.